كان مزال اوكي اوكي لا انا اتحدي اوه يا الل سلام عليكم تهديدات مثل الواقع الأخير حتى نحرر نقطة الصفر وأسوأ لن يكون هناك مفر لهذا نريد المساعدة في تدبير النظام المتخيل ما داموا يستغلون نقطة الصفر سيكون كل شيء في خطر بمساعدتكم نحرر أنفسنا من هذا المكان ونغادر الحلقة للأمد فلنعد للوطن انه ماني سيكي! انا واني سيكي! بي في <تصفيق> I'm going to go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 عزيزة، اه ساموراي ايش لك عندي تاريخ خمس بوكس نبعث لك و... يا, زي يا, خوي. لا, يا, خوي يا خوي. لا لا يا ودي. بي يدخل في التكنو في الجا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 اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لا أكس بي <تصفيق> يا شكايا إبنى أبوى إبنى شكايا يا أبوى إبنى شكايا إبنى أبوى حاجه شكايا إبنى أبوى I got comida joroba. I got what you like up fight. No, no, no, no. You want to Oh, wow. ah, the friend. Yeah. Please, me. Please. مازال تقريب محلوش باهي الولاد تنسى حل السيرفير لكم ونرجعولكم، <تصفيق> عسا مرحبا بيكم في فيديو جديد دي. اليوم جاتكم في فيديو جديد، آه ريد سامحوني على التأخير خاطرش بالحق سجلت في فيديو وكل شي يعني بصراحة ممكن اش مش في الفيديو اللي اول مرة خاطرش بالحق سجلت على الاخر. فالاولاد اما نتقصو معنا باللايك ونشوفكم في القناة تيكون معكم مشتاقين حمدوله طريقنا سيرفل اوروب رجع و فورتنايت غابت تغيير دقايق اول مرة يصير هكاي معناتها كل شيء معناتها اللاعبين دخلوا بقوة غير معناتها الولاد سيزون صدقوني سيزون روعة شابتر جديد روعة معناتها احنا اس بي اس صح يا اخي اس بي ال بي اس الو اي بي اس ابا اي ا ا ا اوكي جرب كل شيء ولاد فورتنايت وكل شيء يعني بشرب شاي ما لا لا ما ضحكت علي امم ما علي لحظه ويت ويت ويت يا ودي واو اضافه اكيد اول جيم <تصفيق> اول ب... يعني ب... لا اي بالحق نحاول ليفل ها ها ها ها ها ماذا؟ ماذا؟ اتبعي اتبعي لا لا بش فقط لا شيرد اوه ماي جاد تقريبا اقيا بقيت اوكي بيق شيرد ان في سلام يا رب اه oh, منين مش بيكسر اه تحت قاعدة بشرة تكسر ولا، أما يخي تخو بشرة ما توصل. وقف. شو أوكي ليش. بس واحد واو آه. ايوه اوه وقتها اوكي اوكي واحد لا لا يا يا عندي انفجع <تصفيق> يا يا يا يا امان آه هو الـلِيفل مكعب الأزرق كسروه تزعى ستايبر خردة هذه خائبة تفاصل شو خيبة تزحبين حينها اوه ها هي شد كحبيت يا لا ريسي زي عال هكا ريت ما نلعب بها لقد خير والله. <هقول> ان ما ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه ان تكون ممكنه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 يكف مع سنايبر فايت توليد ديزني ده دي كان دي او باونتي عجشه كده يا ربي والله ده بابر شبيه كمامه ماما اوه اوه قلت ايش محلاه هذه بالحق حوت لازم اوه بيترو تشوف حلو اه اوه مسوي ما في شي زيي اجلس عليه اهلا وين الايه تاهيل <تصفيق> تقريبا ماله <تصفيق> يا ربي وين الشيخ يمكنك ان تكون هناك لا لكي تكون هناك اشياء لكي تكون هناك اشياء لكي الموت واو كان الموت. كان اوكي, أوكي. اوكي شو لحظة راحت لحظة لحظة لحظة والله ربي سليم شنو تخلق جاي يا سلام ربي لحظه نو yeah, مات ما يرحموش دخلونا مع بوتيت طبعاً والله تو مش عارف قيمتهم بوتيت اقسم بالله الله ياخذ معلقين يا يعني. الله ياخذ معلقين سامحوني بوتيت بربي سامحوني والله الاصل كزحية والله بنجي بنجي بنجي بنجي بنجي بنجي تحكي عليه بنجي بنجي بنجي بنجي بنجي بنجي بنجي بنجي دوما اللي لي يعرفوش قرايه دوما تاع كي يسمع فورتنايت ليل نهار بالاش خدوا يا سيرف اوروبا يا خيت شي تحول كان هكا السماح غالي وها لبس لمهه ولك عليك خويا قال لك صاحبي عم اي والله يا ماي جاد ماي جاد ماي والله هو شيت هذا ما تمام قديش والله لا نعرف خاطر خويا تلعب لعب هو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 اهلا والله اهلا وسهلا يقعد يعمل لك وسهلا ولا كيف اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا عامل كرتين بالروح وسهلا اهلا يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا انا انا معرق انا معرق يا انا عمك في, يا في البحر. عليش بربي علاش والله لا نلعب نلعب في البحر. ولا مش خايبين بس هذه اه مش خايبين بس هذه مش خايبين الله الله لا أفهم. سبيك هتقاتل. هاي زيست هاي زيست هتقاتل. إيش نجمات التهرب؟ هاي زيست هاي زيست. أوه أدوتيس. كنا نشين جانغ واو. فما تاج منعش اه <تصفيق> ليفو خمسه اه اربعه واو يادك يادك يادك نقدم ليفل معاك ها؟ نقدم ليفل وحده هاكا <hesitation> пад Я yeah,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 نعذي برضي الزر يا ربي يا ربي عشان يا بنت يا كيه يا ربي عاديك <mismos>